Para min, a diferencia máis grande que hai entre Obrerense en Común e Caldera Autocorranización é o xeito de facer as cousas. Nos creemos que tendo en conta a opinión da xente, eh, tendo presencia na rua, indo aos barros a buscar a súa opinión, as súas inquedanzas e as súas necesidades, é o xeito de dar resposta a todos os problemas que poden xurdir no día a día no Concello de Obrerense. E así é como intentamos facelo, como creamos un programa eh, electoral e como creemos que de, ten que ser a vida política dentro da institución.